Tien päällä liikkuu monenlaista kulkijaa ja ajoneuvoa. Toiset meistä ovat hitaampia, jotkut nopeampia, joillakin on hirmuinen kiire. Toiset taas ottavat rennoimminen. Kaikkien tulee kuitenkin noudattaa samoja liikennesääntöjä, myös nopeusrajoituksia. Joskus on kuitenkin päästävä toisesta ohitse. Silloin on hyvä muistaa muutama ohittamisen perussääntö. Ennen ohitusta mieti ohitustarve. Jos päätät ohittaa, tarkista, että sinulla on riittävä pitkä näkymä ohituksen tekemiseksi ja näytä aikeesi suuntavilkulla. Muista katsoa myös taustapeiliin. Kun ohitat, niin muista, ettei ohitus anna erityislupaa yli nopeudelle ja jätä reilusti tilaa ohitettavaan koko ohituksen ajan. Kun palaat omalle kaistalle, käytä vilkkua ja varmista turvaväli ohitettavaan ajoneuvoon. Älä siis kiilaa yhtäkkiä eteen, vaan palaa maltilla omalle kaistalle. Ja muista, että taustapeili kertoo paljon. Sehän meni hienosti! Muistakaa siis vilkuttaa ja varmistaa turvallinen näkyvyys ja etäisyydet. Niin, ja ohittaminenkaan ei anna lupaa ylinopeudelle.